Music <laughs> Hledaš, kolo pary, hledaš, hledaš, ich stracila, Ten persínek od Pajíra Hledaš, hledaš, Ten persínek od Pajíra Miel som včera pievneška, stracil ja píška, teška, co?